Безпечність атракціонів. Чи пройшли цьогоріч перевірку каруселі у парку імені Чекмана, що в обласному центрі? У Хмельницькому відновлюють старі тролейбуси. Для чого це роблять і скільки це коштує підприємству? Вважав своїм обов'язком підняти прапор України на міжнародній арені. Історія триразового чемпіона світу з гирьового спорту. Паркан Атракціоно Орбіта, що у парку імені Чекмана у середмісті Хмельницького, готує до фарбування, розповідає операторка атракціону Юлія Свідерська. За її словами, експерти випробували «Орбіту» мішками з піском. Кожен рік ми проводимо діагностику, тому що атракціон важкий і такий, що треба, щоб була безпека для людей. Кожен день атракціон піднімаємо, пускаємо, робимо контрольний запуск. За ним є закріплена людина, яка теж відповідає, він і дивиться, і обслуговує його, щоб він працював. Хмельничанка Ольга каже, що з усіх атракціонів у парку імені Чекмана з дітьми вона каталась лише на круговому огляді. На орбіті діти не хотіли, хоча я хотіла. Пам'ятаю, що в дитинстві мені подобалось. Хоча вже ніби і старі, але ну, за ними ж дивляться, я сподіваюся. Три роки Держпрацяна перевіряла атракціонів підвищеної небезпеки на Хмельниччині, розповідає заступник начальника управління інспекційної діяльності Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Валерій Закутянський. За його словами, найбільше атракціонів підвищеної небезпеки на Хмельниччині у парку імені Чекмана. «Всі атракціони після сезонного зберігання, які потім вводяться в експлуатацію, всі повинні пройти технічний огляд. І після результатів технічного огляду тільки тоді дозволяється допуск його до експлуатації». За словами Валерія Закотянського, технічний огляд атракціонів здійснюють експерти акредитованих підприємств. Таких на Хмельниччині кілька. Їхні послуги замовляють власники чи орендарі атракціонів. Експерт технічний з промислової безпеки товариства, яке перевіряє технічний стан, зокрема, атракціонів, Петро Зварич каже, що цьогоріч вона перевіряла один атракціон у парку імені Чекмана – круговий огляд. «Антракціон знаходиться в гарному стані. На момент проведення технічного огляду він знаходиться в справному стані і відповідає всім технічним даним завода-виробника». Як розповів Валерій Закотянський, на Держпрацю покладено перевірку наявності дозвільних документів на атракціони підвищеної небезпеки. Зараз в нас воєнний стан, тому у нас мораторій на будь-які перевірки, тому все зараз покладається на власника атракціонів, а також на органи місцевого самоврядування. Дев'ять атракціонів у парку імені Чекмана у комунальній власності, каже інженер підприємства парку і сквери Тарас Пенасюк. Вісім з них знаходяться в оренді і один наш атракціон, за який, який ми обслуговуємо і відповідаємо за нього. Атракціон «Круговий огляд», його було в минулому році відремонтовано, відреставровано. Вісім атракціонів – це «Орбіта», «Юнга», «Сюрприз». Це кожний рік так само підприємці, які орендують ці атракціони, вони здійснюють їхній огляд, ремонт, і вони за це відповідають самі. Комунальні атракціони парку імені Чекмана в оренді з 2012 року, каже директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. З того часу переважно більшість атракціонів, власне, вони і отримують, ремонтують, сплачують до міського бюджету оренду. Тоді не було передано два атракціони «Веселі гірки» і колесо огляду». З часом «Веселі гірки» прийшли в стан непридатності і, здається, у 2017 році їх було списано і ліквідовано. Ну, а, власне, «Колосу огляду» ми минулого року відремонтували, активно люди ним користувалися, каталися, принесли минулого року доходу 2,2 млн грн. Це більше половини коштів, витрачених на ремонт. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький. На навчально-виробничій дільниці «Електротрансу» у Хмельницькому працівники підприємства разом з учнями вищого професійного училища номер 11 капітально ремонтують тролейбус, який за 16 років наїздив вулицями міста 700 тисяч кілометрів. Другокурсник Тимур Коломійць стелить у тролейбусі підлогу з фанерних листів. Я зараз займаюся обшивкою кузова, веду фанеру, щоб був, можна було потім поставити нормальний. Там має класно спеціальна резина, я не знаю, де вам її показати. Просто щоб не було фанери і люди, коли будуть ходити, щоб. Ну, буде, якщо зимою мокро, сніг буде напихати фанеру і різі навіть захищати. Я зараз займаюся ґрунтовкою цього тролейборса. На грунтовку цього сегменту виходить в мене десь 10 хвилин. Двоміліметрові листи сталі, якими обшиває каркас тролейбуса, прослужить щонайменше 3 роки, каже електрозварювальник електротрансу Віталій Войтюк. Якщо його погрунтувати, обробити, ну, його вистачає 3-4, максимум 5 років, витримує. По підготовці – хвилин 20-15, і по зварці – так само, хвилин 15-20. Толщина металу – 2 мм і 1,5 мм. Пновлюємо підножку тролейбуса для заходу, щоб були двері, ступеньки. Подобається працювати з інструментом, розповідає учень вищого професійного училища Андрій Колесник. Зараз я відкручую гайки, щоб можна було зняти ці сидіння, щоб потім розібрати обшивку, розібрати оце повністю весь салон, щоб його переробити, заново зробити, відреєструвати його. На виробничій дільниці практикуються три групи, говорить майстер виробничого навчання училища No11 Юрій Ямборський. Сюди приходять на, на участок працювати, ми приводимо шлюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, зварювальників, друга група є на нас і є грихтувальники. За словами директора Вищого професійного училища No11 Василя Селізара, навчальна виробнича дільниця на базі електротрансу працює з липня минулого року. «Вона дає користь комунальному підприємству в тому, що не потрібно шукати додаткові кадри, не потрібно шукати, наприклад, незайнятого населення. Для нас вона дає те, що у нас є практичні місця, де ми можемо відпрацювати». Програмний матеріал, передбачена оплата праці в розмірі мінімальної, тобто 6,5 тисяч на одну особу. Разом з тим, передбачено так, що вони отримують ще стипендію. Минулого року відновили три тролейбуси, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Це відновлено ремонт. В минулому році такий ремонт нам коштував заробітною платою з запчастинами з матеріалами близько 920 тисяч гривень поточному році ми плануємо відновити таких три. Ціна одного нового тролейбуса – від 13 до 17 мільйонів гривень. За словами Сергія Бобуха, зараз парк електротрансу налічує 104 тролейбуси, 32 з яких нові. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 30 функціональних ліжок, а також тренажер для реабілітації, масажний стіл, інше обладнання й меблі подарували Славутські міські лікарні, благодійники з польського шпиталю Едварда Щекліка з міста Тарнав, розповідає керівниця волонтерської групи від Славутського об'єднання учасників АТО ООС Тетяна Кондратюк. Допомогли нам це все організувати, доставити сюди Роберт Гроцак та Оксана Голець, а також Денис Ласюк, наш земляк, який працює зараз на даний момент в Польщі. Оплатили всю доставку вантажу наші хлопці, які працюють за цим домом, а також місцеві небайдужі люди. Все передали для нашої лікарні. Сподіваємося, що воно буде приносити користь і буде використано в призначених цілях. Переданий волонтерами вантаж лікарні потрібен, розповів телефоном директор медичного закладу Леонід Радзевілюк. Так, була потреба, тому що в основному ми вже меблі замінили 90%, але ще 10% залишалося колишні старі ліжка, або функціональні, які років 10 і більше назад отримали по гуманітарній допомозі, вони теж вже розвалюються. Тому заміна ліжок, які сьогодні коштують на ринку нові до 40 тисяч, то звичайно, що така потреба була. Далі Олечеї не заплющуйте, очей вперед, назад працюй на вай плечі просто опер.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 Після завершення руханки про свої враження розповіли дошкільнята Марк і Маргарита. Ну, да, сподобала. Да. Мені ну, мені сподобалось, мені теж. Ну, корисно, де. Да. Про настрій, з яким робили вправи, говорять шестирічні Соломія і Володя. Я з веселим, з веселим.